Перед початком змагань пластуни з Кам'янця-Подільського складають свій маршрут. 16-річна Марія Романович каже, у змаганнях з зимового мандрівництва участь бере вдруге. Дівчина розповідає, за яким маршрутом йтимуть. Ми обрали взагалі в поточках йти, такого по точках робити круг і брати по максимуму, брати технічні точки, там це медична допомога, це брати переправу. Анастасія і Святослав Калинюки участь у змаганнях беруть четвертий рік. Жінка, розповідає, познайомилися під час змагань у Вінниці у 2019 році. «Це були наші перші змагання, де у мене взагалі був перший досвід на той час, на той момент. І після того ми почали зустрічатись. У 2020 році ми вже були як пари, у 2021 році ми вже були як наречені, а в 2022 ми вже як… сім'я». Стартують учасники від Саранчуківської школи. Загалом на маршруті, яким біжать, позначено 45 точок. Мандрівники на свій розсуд вибирають ті точки, за якими йтимуть. Одна із основних точок – фельдшерський пункт у селі Тростянець, що за 12 кілометрів від Саранчуків. Першою сюди прибігла команда з Житомира. Ну, зараз все буде добре. і У нас була ситуація обмороження учасника іншої команди, і ми мали розв'язати цю ситуацію згідно того алгоритму, який надавався для вивчення. За виконання завдань з домедичної допомоги учасники можуть отримати 10 балів, каже волонтер товариства «Червоного Христа» Павло Мельник. Учасники приходять, тягнуть карточку, на якій написано завдання, яке вони мають виконати. Тобто це є переохолодження, є людина, яка втратила свідомість і є травма гомілко-ступневого суглобу. Далі вони мають надати першу допомогу цьому постраждалому і за цим оцінюємо їм і даємо. Тобто її відправляємо на інші локації. Ще одним обов'язковим завданням є переправа. Смуга перешкод знаходиться поблизу села Молохів Саранчуківської громади. Одній з перших, хто прибіг на цю локацію – команда з Вінниці. Зараз у нас вже майже 11 кілометрів. В ну, цьому році пекельний просто рельєфчик такий смачний і з снігом то відчувається. На кожній точці потрібно відсканувати чип та сфотографуватися, щоб підтвердити місце перебування, розповідає голова Організаційного комітету змагань Микола Бігус. Коли учасники будуть вже фінішувати, ми будемо визначати, хто набрав найбільше балів шляхом взяття відповідних контрольних пунктів, також сума балів на технічних етапах. От, будемо врахувати, чи немає в них перевищення контрольного часу, і після, відповідно, хто набрав найбільше балів, той буде і переможця. В чотирьох заліках буде три різних місця. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.